Vi har ett samverkansavtal med Region Stockholm. Genom det har vi möjlighet att påverka regionens fem kärnverksamheter för att göra Stockholm mer tillgängligt. Nu ska vi berätta om arbetet som vi gör kring de här fem områdena. Kollektivtrafik för alla. I år har vi bland annat drivit frågorna om att ta kvar tågvärdar på pendeltågen, tillräckligt antal resor efter behov i färdtjänsten, slopad samåkning i färdtjänsten,